Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään teema ihminen ja lähipiiri. Ja lähdetään liikkeelle ihan tällaisista kodin asioista. Aloitetaan. Iina, sä laitoit juuri mikrofonin kiinni, mutta sä voisit avata sen. Mä annan sulle avaimet. Mitä sä niillä teet? Uh, no, ehkä uh, minä avaan oven. Okei, okay, te... joo. Vai, vai <laughs> miten pitää vastata? Se on ihan joo. Sä avaat oven. Mitäs jos on pakkasta paljon? Mulla on joskus omi, ovi vähän jumissa. Mitä sä teet? Um. Jos se, ei au, jos se ei aukea helposti. Äh, pitää äh, laittaa mukana äh, kuuma vettä. No joo, se, tietysti, se, se voi olla tilapäinen ratkaisu, mutta voi olla, että seuraavalla kerralla on vielä isompi probleema. No. Joo. Mulla oli sellaista kuin lukkoöljyä. Mä laitoin lukkoöljyä, niin se oli aika hyvä. Esimerkiksi kuuma vesi kyllä nopeasti auttaa, mutta huomenna ei. <laughs> <laughs> Joo, okei. Okay. Entäs jos sä et löydä avaimia? Missä ne ovat? Äh, ehkä mä äh, unohdin avaimia kotona ja äh, pyysin äh, ja perheeni autamoa uh -huh. ja jos, jos kotona ei ole, mun pitää soita mikä nimi talo okay, <laughs> en joo mui, en joo, isä joo niin että hän tulee avama tiedätkö paljonko maksaa, jos isännöitsijä tulee avaamaan. Ehkä 40-50 euroa. Joo, se on aika, aika kallista. Ainakin jos on iltaisin tai viikonloppuisin, niin se voi olla, että se maksaa. Joo. Se sana, mitä mä halusin, mulla on aina avaimet hukassa. Onko sulla? Äh, mi mitä tarkoita hukassa? Joo, sitä siis... mä haluaisin. Tietää. Ah, siis tarkoittaa, että uh, uh, en, en voi löytää. Joo, kyllä. Uh -huh. kyllä. Eli mä en tiedä missä mun avaimet ovat. Ne ovat hukassa. Mutta mä annan sulle avaimen ja mä avaan oven. Toinen verbi, uh, mitä sä teet avaimilla joskus. Kaikki ovet eivät ole sellaisia, että tarvitset avaimia, kun ovi... Mitä sä teet? Sä avaat tai sitten. Suljet. Joo. Ja sitten sä suljet sen ja sit sä, että se ovi on lukossa, niin mitä sä teet vielä? Uh. Suljen. <lacht> ah, lukitsen. Niin, mä lukitsen oven. Eli, tai mä sanoisin oikeasti sillä tavalla, että mä laitan oven lukkoon. Mm -hmm. Toi on se, miten mä oikeasti sanoisin. Mä en normaalisti käytä tota lukitsen-verpiä, se ei ole puhekielen sana. Mutta mä lukitsen, ja sitten, sitten ovi on lukossa. Onks sulla aina ovi lukossa, kun sä olet pois kotoa? Kyllä. Joo, niin mullakin. Yeah. Tarkistan kymmenen kertaa. <kustin> joo, joo. Okei, Iina, nyt sä voit tarjota tätä seuraavaa tuille. Uh, Okei. Okay. Uh, uh, tui, Thu, uh, sulla on koira ja mitä sinä teit joka päivä? Mm, uh, Jos mulla on koira. Um, mm... Muntautu, kavela koiran kanssa koko päivä. Um, ja laita ruokaa koiralle. Um, Leikii leiki ko koiran kanssa. Laitatko itse ruokaa vai ostatko Kaupasta. Kaupasta. <laughs> Se on uh, hepumpi ja uh, kateva. Maria emme kuule. Aha, mun mikrofoni meni automaattisesti kiinni. Kysy vielä jotain lisää koirasta. Joku ongelma koiran kanssa ehkä? Uh, Okei. Okay. Uh, sinä, uh, sinä uh, kävelit koiran kanssa uh, ulkona ja uh, siis uh, tapasit uh, naapuria ja sitten uh, huomasit, että ei ole koira lähti. Sunnille mitä sinä teit? Um, Minä tapasin napurille, sitten mitä? En numero. Sitten uh, huomasit, että ei ole koiraa, ei ole koirasi. <laughs> vaikea tilanne. tilanne. Um, Uh, uh, kun koira on kadonnut, uh, soitaan uh, koiran keskuskelle. Uh, <lacht> en mä tiedä. Uh, uh, ja uh, huomtaan, että uh, minun koira on kadonnut. Ja jaata minun um, uuteita, uh, just, um, uh, Kukaan löytää minun koiraan? No se on hyvä ja tärkeä juttu ja se koirakeskus niin se on mm, Normaalistissa voit soittaa aina poliisille jos on joku tällainen, mutta sitten Suomessa on sellaisia löytöeläintaloja, eli jos poliisi löytää sun koiran, niin poliisi vie sen tällaiseen löytöeläintaloon, josta sitten toivottavasti sä saat sen. Jos se on vain kaksi tuntia, niin voi olla että poliisilta saat sen, mutta mutta on, on tällaisia löytöeläintaloja ja sitten jos on oikein pitkä aika, eläin on vaikka yksi vuosi tai ja kukaan ei tiedä missä omistaja on, niin sitten sieltä voi se, se vähän maksaa, mutta voi ostaa koiran tai kissan, joka on löytynyt. Se on, se on ihan hyvä systeemi. Siksi Suomessa ei ole katukoiria tai katukissoja vaan ne viedään aina tällaisen. Onko sulla, tui eläimiä? Onko sinulla lemmikkiä? Om, mulla on kaksi kissaa. ei Ai, koira. Okei, okay, okay, joo. Sä olet kissa-ihminen. <laughs> joo. Joo, okei. Okay. Äh, kysy Negin Dekhanilta. Täällä on lisää. Voit valita joku näistä tavaroista. Mitä sä annat Neginille? Uh, Anna uh, kuka kimppu? Um, koska o, uh, um, kuka Koska ootat? Kuka kimppu? O, on Ostaat? Oo. Okay. Joo, joo. Koska ostin ostin. Sen, joo. Onko Neginillä joku juhla? Onko syntymäpäivä? Ei oo nyt. Ei joo. Joo. Okei, mutta sä sait nyt Tuilta kukkakimpu. Mitä sä sillä teet? En tiedä. Ehkä... Mä voin annan sen joka muille, mutta ei koska mun ystävä on antanut mulle. Mä jätän sen ja. Joo. Mihin sä laitat sen? Mä laitan sen maljakkoon. Mihin sä laitat maljakon? Laitetaan laitamalla mm, pöydälle, tai mua, mm, mun olohuoneen Joo, olohuoneen pöydälle, joo, okei. Okay. Mm. Tui, ideoi joku ongelma, joku probleema, mikä kukan kanssa voi tulla. Ja katsotaan, miten Negin ratkaisee sen. Um, haluat uh, osta uh, kuka uh, kimpu kimpu idille, uh, muuta kuin menet um, kuka um, se on kini. Mitä sä teet? Mitä sanot Negin? Mä menen katsomaan, onko muita kaupat auki. No, onko? Ehkä on. <laughs> Ehkä, joo. Selvä. Sä ostat ehkä kukat toisesta kaupasta. Joo. Mm. Mitä nekin se on, jos kukat ää, he saavat ehkä, nyt kun on pakkanen, niin ne saavat vähän kylmää ja sitten nopeasti tulee vähän vanhan näköinen. Niin mitä sä voit tehdä sellaisille kukille? Mm. En tiedä, voinko vaihtaa ne vettää tai... tai lisätään jotain kukille, en mä tiedä mikä se on. Se on jotain sellaista virkistysainetta. Mm, Energiaainetta. <laughs> mm. Joo Ainakin jos on ruusu niin tässä kuvassa, niin sitä vartta pitää vähän leikata ja nopeasti laittaa kuumaan veteen tai muuta, niin voi olla, että saa vähän paremman näköisen. Hyvä. Negin, valitse tästä yksi ja anna Iinalle. Okei, okay. annan Iinalle kirjahyllyn. Mitä sä teet, jos sinulla on kirjahyllyn? Uh, no, uh, <kai kaikki kirjat, minun pitää uh, laittaa kirjahyllyn. Ja me haluamme järjestää uh, kirjat uh, kirjeilijan uh, nimien mukaan. Haluatko sinä aakkosjärjestyksen? Okei, okay, joo. Yeah. mukaan? Ja sitten, äh, äh, jos mulla on kirjahylly, mun pitää pari kertaa viikossa äh, siivota, koska pöly on kirjanhyllyllä. Koska kirjahylly kerää, se kerää, collect, se kerää pölyä. Ja sitten toi sana pyyhkiä pölyt. Hmm. Se on niin kuin, pyyhkiä pölyt. Sama kuin äh, sivoa. Joo, no, jo. Jo, joo. Sä voit pyyhkiä äh, myös esimerkiksi, jos mä nyt otan täältä, Zoomissa mä otan täältä kynän, ja äh, hetkinen, nyt mä piirrän tähän näin. Ja myös nyt mä voin pyyhkiä tämän pois. Mutta myös jos mulla on jotakin likaa pöydällä, niin mä otan rätin ja mä pyyhin sen. Hyvä. Anna Iina jotakin Tuille vielä. Mä voin laittaa täältä vaikka seuraavan. Mitä sä annat? Esimerkiksi taulu. Uh, tosi uh, hyvä uh, sun uh, ystäväsi, uh, anta sulle kauniista taulu. Mitä sinä? Tein? Oh, se on tosi kiva. Um, Minä... Uh, mina... Laitaa taulun äh, sinalle, um, ol, olohuoneessa. Joo, ehkä parempi sano olohuoneen seinälle. Niin sitten, se on ihan oikein seinälle olohuoneessa, mutta enemmän sellainen natural on olohuoneen seinälle. Kyllä, mm. no, kiitos. Mikä okay. taulu on? Mikä kuva? Mm. Um, Taulussa on uh, luon, luonto, um, no, puu, <täntöä> ja puja... maaki auringonsa. Kyllä, voi sanoa niin, että se on auringossa ja on, on aika kesäinen kuva. <täntöä> Ehkä me haaveilemme siitä. Hyvä, kiitoksia. Äh, Tui, anna vielä Neginille jotakin. Mä laitan vaikka tällaiset tavarat tänne näkyviin. Mitä sä annat Neginille? Anna Mariakko Neginille. Mitä sä teet om, Mariakko? Mä voin laittaa se kuka mitä olet antunut antanut mulle, mä voin laittaa se malliokkoon. tai jos se on ää, tosi kaunis malliokko, mä voin laittaa se ää, pöydälle. Onko se sun mielestä kaunis? En ole varmaan, <laughs> Laitan sen, sen pöydälle. Tämä on aika yksinkertainen malli, mutta voi olla, että siinä on kuvia, joita ei näy tässä. Laitan sen pöydälle. Hyvä. Ja kukat saavat vettä siellä? Selvä, kiitoksia. Mennään eteenpäin ja vaihdetaan toinen harjoitus. Ja nyt täällä on lisää kuvia. Ja nyt me jatketaan matkaa sillä tavalla, että mä vien nyt Iina Sut metsään. Meillä on vähän vapaa-aikaa. Mä vien Sut metsään. Mitä me tehdään metsässä? Me kävelemme, me nautimme luontoa ja keskustelimme. Kuista, ehkä sinä kerroit mulle kuiden uh, nimeä. Okei. Okay. <laughs> Koska me häntiä. Uh, ja ja Me tapasimme uh, Oravia. Hmm. Sitten ää, ne ora, oravat ovat sellaisia hyvin inhimillisiä, jos me tavataan ne. He, ne ehkä puhuvat tai jotakin, mutta sä voisit ehkä sanoa, että me, me nähdään oravia. Nähdään. Joo. Okei, selvä. Ää, vie tui jonnekin. Ää, tui. Voisitko uh, mennä mun kanssa uh, mökkille? Kesä mökkille? Joo, totta kai. Hyvä <laughs> <Duva> idea. <laughs> Mitä sinä haluat tehdä mökkillä? Um, uh, Jos möki on um, Meren lähellä, um, haluai, halu, haluaisitko? Um, Kala, ka, kala kalasta joo. Uh, joo, ja minä mena, saunaan ja jo ja uimaa sinä minä, minä voin tarjota vielä uh, grillataan tähän. Ah, Joo. Oh, makkara. Gri, grillataan makkara. Kyllä. Tykkäättekö te makkarasta? Kyllä. Selvä, hyvä. Saadaan hoidettua myös nälkä. Joo, ja totta kai se on meren lähellä. Siellä voi kalastaa ja ehkä jos te saatte kaloja, niin sitten voitte myös grillata kalaa ja makkaraa. Hyvä, kiitoksia. Tui, mihin sä viet Neginin? Um, Neginin. Pidätkö... Um, birat, Pidätkö... Um, Um, mitä teet? mitä teet uh, kellarill, kellarissa? <sum> eh, kellarissa voin vähän eh, tiivistä tuotteita ja vähän sivota sen eh, ja Laittaa ne tavarat, jotka mm, en käyttää niitä. Voi laittaa ne, jos ei tarvi, voin laittaa ne roskille. Mm. Toi oli nekin tosi hyvä sana. Sä sanoit tiivistää tuotteita. Ja mä ymmärsin, että sä tarkoitat, että sä esimerkiksi hilloa tai jotakin kesällä keräät ja sitten sä säilystä mm. siellä, eikö niin? Joo. Se tiivistää on esimerkiksi mehu, voi olla semmoinen tiiviste mehu, mutta jos sä laitat purkkiin, lasipurkkiin ja viet kellariin, niin tavallisesti sä säilyt. Se on parempi verbi siinä. Ja sitten tota, Sä säilytät myös tavaroita siellä, joita sä et käytä joka päivä. Joo kyllä. Joo, okei. Okay. Ja jos et käytä, niin sit sä laitat roskiin. Kyllä. Hyvä. Hienoa, hyvä. Nekin, haluatko sä viedä vielä Iinan jonnekin? Mihin sä veisit Iinan? Ää, mä vien hänet äh, keittiöön. Mitä sä haluat tehdä keittiössä? Mä pidän äh... Ketiosta, koska mä pidän uh, uh, ruo ruoan laittamisesta. Uh, siis uh, joka päivä mä uh, laitan ruokaa. Uh, esimerkiksi kalakeitoa, vai hernekeitoa ja makaronilatikolla <laughs> ja paistettu lihaa Ja joskus uh, tyttäreni auttaa hän äh, tekee äh, salaattia. Ja keitsiössä on äh, tosi iso pöytä. Ja kaikki äh, ystävät, äh, kun tulivat... Äh, mikä sana? Ky kylään. Kyllä, kyllä. Kyllä. Äh, m he... Äh, ja. He ympärillä. <laughs> pöydän, pöydän ympärillä. He. Uh, no, myös tulivat Kate ja. ja istuvat pöydän ympärillä. Ja. Ja. Ja. Unohdin Onohdin sana, jos Jos uh, me viemme aika, mikä verbi vietämme aikaa. Aa, vietämme. Joo, me vietämme aikaa esimerkiksi keittiössä tai. Mm -hmm. Ja me... vi viihdymme äh, keskustelu. Joo, se onkin se viihtyä on. Äh, me, me vietämme aikaa keittiössä ja keskustelemme, mutta jos mä sanon, että me viihdymme hyvin me viihdymme hyvin jossakin, niin se tarkoittaa, että meillä on niin kuin hyvä olla yhdessä. Mm. Mutta se, se on enemmän sitä, että viihdytkö sä Lahdessa, viihdytkö sä tässä työpaikassa, viihdytkö sä esimerkiksi elokuvateatterissa, tykkäätkö sä olla? Mut tässä se sopii kyllä hyvin. Me viihdymme hyvin esimerkiksi meidän keittiössä. Sopii kyllä. Joo. Mihin sä viet tuin? Uh, tuin, uh, sinä tulit uh, päivää kotiin. Uh, mitä sinä näet ja mitä sinä haluat tehdä? En päivän kotiin uh, hankkeaa lapset. Uh, ja kutsu um, opestajalle, uh, miten, miten mun läpsi tekee uh, päiväkodissa. Joo, nyt on varmasti vähän kylmä, ehkä he ovat luistelleet tai jotakin tässä kuvassa on, on vähän kesäisempi. Meno, joo. Jos sä haet lapset päiväkodista, mitä sä teet aamulla? Um, vien lapset päiväkotiin. Kyllä. Mä vien lapset päiväkotiin ja sitten mä haen heidät pois. Nämä on tosi hyvät verbit ja aika usein on, menee sekasin, että kumpi on kumpi. Eli viedä aamulla ja sitten hakea tullessa. Joo. Mihin sä tui viet Neginin? Mä laitan tänne vaikka vielä. Vien kaupunki Negin. Mitä kaupunki haluat matkustaa? Mä haluan matkustaa Helsinkiin. Mä en ole matkustanut Helsinkiin. Ja sitten mä olen kuullut, että se on, mä tiedän, että se on iso kaupunki ja mä haluan mennä sinne. Ja ähm, men, sitten kun mä menen sinne, mä katson netistä, että mikä on hyvä paikka. Mä voin kysyä äh, ihmiseltä, joka on käynyt siellä. Ja sitten mä menen mm, käymään... Mm, Mm. Esimerkiksi mä menen ostoksille, mä menen shoppailemaan. Mm. Joo, siellä varmaan on hyvät mahdollisuudet shoppailla. Tai historiais historiaisilla paikoilla, en mä tiedä. Se mm. Mä menen historiallisiin paikkoihin. Mm. Joo. Joo, esimerkiksi suomen linnaan voit mennä vaikka. Ehkä. ehkä kesällä mieluummin. Jee. Hyvä. Kiitos, kiitos. Nyt jätetään nämä harjoitukset tänne taakse, ja sitten vielä kaikki teistä vois valita tästä jonkun sellaisen. Tämä on nyt storytelling kertominen. Ja tässä on neljä esimerkkiä. Tai neljä tehtävää. Voit valita, mikä sulle sopii. Saat sellaisen yksi tai kaksi minuuttia aikaa ja kerro joko A, joku ihminen, joka on sulle tärkeä. Ei tarvitse kertoa nimeä eikä tarvitse kertoa, kuka hän on. Ää, tiedätkö, Iina, mikä on Riita? Ää, kyllä. Joo, no, onko se sen, hyvä vai Sen, sen huono asia kun ihmiset äh, riitelevät. Niin. Konflikti kahden ihmisen välillä. Se on riita. Joo, kyllä. No, sitten, se on siis B ja C-variantti on vaatteet, pukeutuminen. Miten sinä tykkäät pukeutua ja miksi? Ja sitten D on vielä jos sä haluat kertoa jonkun sun ystävän tai sukulaisen elämästä pienen tarinan, niin valitse näistä yksi. Tuliko sulle Iina jo ajatus, mistä sä näistä haluaisit kertoa? No, eli no, A. Okei, okay. joo. joo. ihan pieni hetki, niin mä laitan siihen tuon merkin. Niin... Ole hyvä, kerro vähän äh, En koskaan äh, unohtaa äh, mun ystäväni äh, hänen nimi Tanja äh, En voi äh, unohtaa häntä, koska se on tosi hyvä äh, mun, mun äh, ystävä, joka auttaa äh, jatkuvasti ja mä tiedän, että voin pyytää apua häneltä koko elämä. Me tutustuimme 20 vuotta sitten, kun opiskelimme yliopistossa. Ja me asuimme yhdessä huoneessa viisi vuotta kun opiskelu jatkaa. ja opiskelimme samassa ryhmässä kyllä viisi vuotta. Mutta toisesta paikasta, niin pidättekö te yhteyttä säännöllisesti edelleen? Kyllä, mutta hän asuu kotimaassa ja siis me keskustelemme Skypeissa. Milloin sa olet tavannut fyysisesti viime, viimeisen kerran hänet? <tys> uh, koronaviruksen tilanne, tilanteen takia uh, uh, uh, Olin uh, kotimaassa melkein kaksi vuotta sitten Joo, siis odotat varma. Ta tapasimme kaksi vuotta sitten. Niin, joo, joo. Eli sä oot päässyt matkustamaan kotimaahan melkein kaksi vuotta sitten. Se on ihanaa sitten. Toivottavasti päästään, päästään loppuvuodesta tai sitten mahdollisimman pian myös. Joo, tuossa on. Öö, en koskaan unohda häntä. Ja en voi unohtaa häntä, koska hän on tosi hyvä tai tosi läheinen ystävä. Hän auttaa minua jatkuvasti ja se on varmasti vastavuoroista. Molemmat autatte toisianne. Sä tiedät, että sä voit luottaa ja pyytää apua koko elämän ajan. Ja, äh, kuinka monta vuotta sitten mä unohdin? Aha, 20. Joo, 20 vuotta sitten. Ja asuitte yhdessä viide, viisi vuotta koko opiskelun ajan. Joo, kyllä, hyvä. Kiitoksia tarinasta. Tui, ehditkö katsoa jo, että mistä sä haluaisit kertoa? Um, haluan kertoa um, Gustavan C. Di. D. Joo, joo. Okei, okay. ole hyvä. Kerron minun paras ustava nelamasta. Hän on minun napuri ja musta koulun uh, kaveri. Uh, me uh, opiskel opiskeli opiskelimme uh, sama. Perustaa koulussa uh, ja sitten nämä uh, lukio, um, uh, Sitten han um, opiskeli lioopistoosa um, uh, ulkomaissa. Um, um, hän, hän on viisa, uh, iloinen ja hauska. Um, otan uutetan uh, uh, hänen kanssa um, joskus. Um, uh, koska hän on tosi kiire, uh, hän maskustaa. Tosi paljon ulema, ulemaile um, ja, ja nyt um, hän on toisa uh, uh, Singaporessa, Singaporeissa. Kyllä hyvä kiitos ja sä kerroit että uh, sun Paras ystävä oli sun naapuri ja myös koulukaveri ja opiskelitte samassa peruskoulussa ja lukiossa. Onko äh, sun kotimaassa, kuinka monta vuotta on peruskoulu ja kuinka monta vuotta on lukio? Um, peruskoulussa on uh, seisomaan vuotta ja Ei, äh, <laughs> uudessaan. Yhdeksän vuotta, joo. Uusi vuotta, joo. ja sitten lukiossa on kolme vuotta. No niin, se on ihan, ihan sama kuin Suomessa. Uh, joo, mutta peruskoulussa on kaksi tasoa, mm. kaksi tasoa, joo. Um, ala ja alataso ja mitä sanotaan? <laughs> joo, alakoulu ja yläkoulu on uh, Suomen, su jos se on Suome silloin kun mä olen ollut lapsi niin niitä sanottiin ala-aste ja yläaste, mutta nykyään puhutaan vaan alakoulu ja yläkoulu. Eh. Joo. Okei, okay, hyvä. Ja hän on viisas, iloinen ja hauska ja sä olet yhteydessä hänen kanssa joskus hänellä on tosi kiireinen elämä. Ja hän on töissä Singaporessa. Hyvä, kiitos tarinastat hui ja vielä otetaan lopuksi Neginin tarina. Negin, mistä sä haluat kertoa? Öö, mä haluaisin kertoa B. Voisinko kertoa D? Tai... Voit. Voit. Joo. Sitten mä haluaisin kertoa D kohdasta. Joo, D käy ihan hyvin. Ei, se voi ihan hyvin olla sama. Öö, mä haluan kertoa mun siskosta. Et, äh, hän on syntynyt Suomessa, äh, mutta hän ei osaa hy puhua hyvin suomea, koska kun hän oli äh, 7 vuoteen, hän muuti kotimaani äh, ja sitten hän asui siellä 15 vuoteen, ja sit viime vuonna hän tuli takaisin Suomeen äh, ja m lapsuus hän on isompi kuin minua, mutta äh, minä tiedän, että hän oli ujo ja hän, äh, hänellä oli paljon ystäviä. Äh, nuorena. Äh, nuorena. Hän on käynyt äh, peruskoulun ja lukion ja äh, sit, äh, yliopistoon. Ja äh, nyt tällä hetkellä hän opiskelee Suomessa ja hän on nytkin Suomessa ja mä haluaisin kertoa hänestä, koska me olemme aina yhdessä ja me olemme parhaita ystäviä toisille ja me puhumme kaikista asioista, mitkä on tapahtunut meille tai tärkeitä asioita, mitkä halusimme puhua joku ihmisten kanssa me puhumme yhdessä siitä, että. Äm... Joo, sä voit sanoa tuossa, että me voidaan niinku jakaa kaikki asiat. Kyllä, kyllä. E ja sitten te voitte kertoa ihan kaikki asiat. Toisillenne varmasti ymmärrätte parhaiten, ih paras ihminen maailmassa ymmärtämään, kun teillä on samanlaisia kokemuksia. Kyllä. Voimme kertoa kaikista asioista, joita meille on tapahtunut, ja, ja voimme, voimme jakaa kaikki kokemukset toisillemme. Mä kirjoitan näin. Joo, haluatko lisätä vielä jotakin? En tiedä, mitä mä voisin lisätä. Joo. Siinä on jo ihan hyvä tarina ja paljon asioita. Ja me olemme aina yhdessä ja tämä on, ajattelen, että sellainen henkilö, joka on tosi lähellä, niin juuri Joo, voimme, no. voimme kertoa. Hän on mun läheisin ihminen. Me voimme jakaa kaiken toisillemme ja voimme varmasti niin kuin luottaa. Ja lapsuudessa Tata... on ollut aina sama huone, makuhuone ja sen takia olemme Aina yhdessä. Joo. Meillä on ollut yhteinen huone, sä voit sanoa. Jos on mm -hmm. niin sama huone jonkun kanssa, Joo. niin meillä oli lapsuudessa aina yhteinen huone. Joo. Onko, paljonko teillä on ikäeroa? Sä sanoit, että hän on vähän vanhempi kuin sinä. Ja, äh, noin neljä vuotta. Joo. Sä voit ja. sanoa, että meillä on noin neljä vuotta ikäeroa. Hyvä. Kiitoksia. Nyt olemme päässeet näiden tehtävien loppuun, ja jo, olisiko teillä nyt, ennen kuin lopetetaan, joku kysymys vielä? Minä haluaisin kysyä. Me mm -hmm. keskustelimme päiväkodista ja ää, oli lause, että vien lapset perakoodin, mutta jos ää, me olemme autolla. Mitä Joo. verbi? Äh, se Sitten. myös. Mä vien lapsen päiväkotiin. Totta kai mä voin kuljettaa, mutta mä sanoisin, että mä vien lapsen päivä kotiin autolla. Mm. Okei, okay, selvä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Okay. Moi moi. I <whistles>